حضر والبشاير حولها في كل حيط. يا هلا يا مرحبا عبد المطر والبشاير حولها في كل حين يا هلا يا مرحبا عبد المطر مرحبا وهلا هلا بالواصلين في ديار تحتفي باللي حضر والبشاير حولها في كل